Na xerfa esbala o sol, tras dos ausentes oleaxes, as velas frousas, póstumo rompeolas dos chubascos, cosen os farrapos con fíos de sol morno, unha gavota ventríloca peteirando no urro imorredoiro, que os afogados deixaron abollando. O sol porfecharase dentro do máis intuato disco, as nosas pipas atentas acobadadas ao lecer, un intre o vapor intruso, coseu de presa a relinga do horizonte. Alén o mundo está o castelo de Proa. Hai un mariñeiro bello que ven de volta de todos os naufrasos E traía o fío das aventuras. Non se sabe o remate que as dárse nas estantías. Vino a nevadirse bordo das abris barcas. O capitán Pardeiro non afogou. perdeuse cando o bergantín. Asustouse a sordina. Largacía como unha nosa dollada. A buguina do mar, tremela na mareta levián, un remorso ao pesadelo. O navío, as mans trincadas, vai borrando cos pés o ronxel. Xa non virá o vento, porque a noite fechou todas as portas, esa luz desvelada na fenestra da lúa. A bater a hora imprevista do relevo, coseu as adoras soltas do toque das trindades. O ceo foi xaboado de friorento. Todo finou, oh, milagre! As mesmas estrelas ainda están, ainda están alí.